On ollut pienestä asti kanssa Meillä on tällä hyvä yhteishenki. Hyvät tilat ja nykyoikeiset laitteet. Automaalit työllistyvät. Täällä oppii paljon uutta. Nämä hommat ovat monipuolisia. ei ole tylsää taiva. Tällä on ihan huippu opettaja. Saa tehdä töitä hyvällä porukalla. Osa. Kaikki on ma